يقول الله تعالى في كتابه العزيز ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ان الحكمه والعلم لم تقتصر على شخص واحد ولم تكن حكرا على سن او على قبيله او على بلد او على عشيره فهذا الفتى لم يبلغ من عمره عشر سنين واستطاع بذكاء وحكمة أن يحرج الحجاج بن يوسف الثقافي فما حكايته؟ تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يسركم منا كل جديد السلام عليكم في يوم من الأيام خرج الحجاج بن يوسف رحلة للصيد وفي طريقه قابل غلاما صغيرا لم يبلغ من العمر عشر سنين وبجانب الصبي الصغير تسع كلاب أعذكم الله فقال له الحداج ماذا تفعل هنا أيها الغلام فرفع الصبي الصغير طرفه إليه وقال يا حامل الأخبار لقد نظرت إلي بعين الاحتكار وكلمتني بافتخار وكلامك كلام جبار وعقلك عقل حمار فقال له الحجاج أما عرفتني يا غلام فقال الغلام عرفتك بسواد وجهك لأنك أتيتني بالكلام قبل السلام فقال الحجاج ويلك أنا الحجاج بن يوسف فقال الغلام لا قرب الله دارك ولا قرب مظارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك فقال الحداد لمن معه احفظوا هذا الغلام فقد أوجعني بالكلام فأخذوا الغلام معهم فعاد الحداد إلى قصره وجلس في مجلسه وحوله النزراء والأمراء وكلهم في مجلسه مهابون ولخشيته مطرقون فلما دخل الغلام قال السلام عليكم فلم يرد الحجاج بن يوسف السلام فرفع الغلام رأسه وأدار نظره ونظر إلى الجدران العالية المرصعة باللآلئ النفيسة والثريات الكريمة فقال أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاستوى الحجاج جالسا وكان متكئا فقال الجالسون مع الحجاج للغلام الصغير يا قليل الأدب لما لم تسلم على أمير المؤمنين السلام اللائق فقال الغلام يا براغيث الحمير منعني عن ذلك التعب في الطريق وطلوع الدرج أما السلام فعلى أمير المؤمنين وأصحابه وكان يعني بذلك علي رضي الله عنه وقرم وجهه فقال الحجاد يا غلام لقد حضرت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك فقال الغلام والله يا حجاج إن كان في أجل تأخير فلن يضرني كلامك من قليل ولا كثير فقال بعض الغلمان لقد بلغت من جهلك يا خبيث أن تخاطب أمير المؤمنين كما تخاطب غلمان مثلك فقال الغلام أوما سمعتم قول الله كل نفس تجادل عن نفسها فقال الحجاج من عنيت بكلامك أيها الغلام؟ فقال الغلام أعني بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم قال وأنت يا حجاج على من تسلم فقال الحجاج أنا أسلم على عبد الملك بن مروان فقال الغلام عبد الملك عبد الملك الفاجر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقال الحجاد ولما ذلك يا غلام؟ فقال الغلام لأنه أخطأ خطيئة عظيمة مات بسببها الكثير فقال بعض الجالسين اقتله يا أمير المؤمنين فقد خالف الطاعة وفارق الجماعة وشتم عبد الملك بن مروان فقال الغلام يا حداد. أصلح جلسائك فإنهم جاهلون فأشار الحجاج للجالسين بالصمت ثم التفت للغلام وقال هل تعرف أخي إن أخاك فرعون عندما جاءه موسى عليه السلام يأمره بعبادة الله تجبر وطغى. فقال الحجاج اضرب عنقه فقال الرقاشي وكان واحدا من الجالسين هب لي اياه يا امير المؤمنين فقال الحجاج خذه لا بارك الله فيه فقال الغلام لا شكر للواهب ولا للمستوهب فقال الرقاشي انا اريد ان اخلصك من الموت ايها الغلام او تخاطبني بهذا الكلام ثم التفت الى الحجاج وقال يا امير المؤمنين اضرب عنقه ثم قال الحداد للغلام من أي بلد أنت؟ فقال الغلام أنا من مصر فقال الحجاج من مدينة الفاسقين فقال الغلام ولماذا أسميتها مدينة الفاسقين فقال الحجاج لأن شرابها من ذهب ونساؤها لعب ونيلها عجب وأهلها لا عجم ولا عرب فقال الفتى لست منهم فقال الحداد من أي بلد إذن فقال الغلام أنا من خراسان فقال الحداد من شر مكان وأقل الأديان فقال الغلام ولما ذلك يا حداد فقال الحداد لأنهم عجم اعجام مثل البهائم والأغنام كلامهم ثقيل. وغنيهم بخيل فقال الغلام لست منهم فقال الحداد من أي بلد إذن أنت فقال الغلام أنا من الشام فقال الحداد أنت من أحسن البلدان وأغضب مكان وأغلظ أبدان فقال الفتى لست منهم لست منهم والله فقال الحداد أتعبتني من أي بلد أنت؟ فقال الغلام أنا من أهل اليمن فقال الحداد أنت من بلد غير مشكور فقال الغلام ولما يا حداد؟ فقال لأن صوتهم مليح وعاقلهم يستخدم الزمر وجاهلهم يشرب الخمر فقال الغلام أنا لست منهم فقال الحداد ومن أين أنت؟ فقال الغلام أنا من أهل مكة فقال الحجاج أنت إذا من أهل اللؤم والجهل وقلة العقل فقال الفتى لما ذلك؟ فقال الحجاج لأنهم قوم بعس فيهم نبي كريم فكذبوه وأخرجوه وبالشعر والكذب قد نعتوه وخرج من بينهم الى قوم احبوه ونصروه فقال الغلام لست منهم فقال الحجاج لقد كثرت جواباتك علي وقلبي يحدثني بقتلك فقال الغلام والله يا حجاج لو كان اجلي بيدك ما عبدت سواك ولكن اعلم يا حجاج اني من اهل طيبه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحجاج والله نعم المدينه اهلها اهل الايمان والاحسان فقال الحجاج من اي قبيله انت يا فتى فقال انا من قبيله غالب من نسل علي بن ابي طالب، وكل نسب وحسب ينقطع الا نسب علي بن ابي طالب دائم الى قيام الساعه، فتغير وجه الحجاج وتغاظ، وامر بقتل الغلام، فقال الوزراء: ولكنه لا يستحق القتل، وانه دون السن البلوغ يا امير المؤمنين. فقال الحداد لا بد من قتله ولو ينادي مناد من السماء فقال الغلام ما انت بنبي حتى يناديك المنادي من السماء فقال الحداد ما يحول بيني وبين قتلك فقال الغلام ما يحول بينك وبين قتلي هو ما يحول بين المرء وقلبه فقال الحداد وهو الذي يعينني على قتلك فقال الغلام كلا والله ما يعينك على قتل شيطانك وأعوذ بالله منه ومنك فقال الحداد أراك تجاوبني على كل سؤال فأخبرني على ما يقرب العبد من ربه فقال الغلام الصوم والصلاة والزكاه والحد فقال الحداد أنا أتقرب إلى الله بدمك لأنك قد قلت أنك من نسل الحسين والحسن فقال الغلام بلا خوف أو جزع، أنا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن أجلي قد انتهى فقد حضر شيطانك ليعينك على ذلك فقال الحجاج أتزعم أنك من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاف الموت فقال الغلام يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال الحداد ابن من أنت؟ فقال الغلام أنا ابن أبي وأمي فقال الحداد ومن أين جئت؟ فقال الغلام جئتم رحب الارض فقال الحجاج اخبرني من اكرم العرب فقال الغلام بنو حاتم الطائي فقال الحجاج ولما ذلك فقال الغلام لان حاتم الاصم كان منهم وهو اكرم العرب فقال الحجاج اخبرني عن من اشرف العرب فقال الغلام بني مضر فقال الحداد ولما قال الغلام لأن محمد صلى الله عليه وسلم منهم فقال الحداد ومن أشجع العرب فقال الغلام بنو هاشم لأن علي بن أبي طالب منهم فقال الحداد ومن أنجس العرب وأبخلهم وأقلهم خيرا فقال الغلام بني ثقيف لأنك أنت منهم وفي الحديث الشريف يظهر نمرود منهم وكذاب فالكذاب كان مسيلمة والنمرود أنت فاغتاظ الحجاج غيظا شديدا وأمر بقتله فشفع له الحاضرون فشفعهم فيه فقال الحجاج بعدما سكت عنه الغضب هل حفظت القرآن أيها الغلام؟ فقال الغلام وهل القرآن هارب مني حتى أحفظه؟ فقال الحداد هل جمعت القرآن؟ فقال الغلام وهل هو متفرق حتى أجمعه؟ فقال الحداد أنت لم تفهم سؤالي أيها الفتى فهل لا فهمت؟ فقال الغلام يجب عليك أن تقول هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه؟ فقال الحجاج برهن لي على ذلك وأخبرني عن آية في القرآن أعظم وآية أعدل وآية أحكم وآية أرجف وآية فيها عشر آيات بينات وآية كذب فيه أولاد الأنبياء وآية صدق فيها اليهود والنصارى وآية قال الله تعالى فيها لنفسه وآية فيها قول الملائكة وآية فيها قول أهل الجنة وآية فيها قول أهل النار وآية فيها قول إبليس فأطرق الغلام رأسه وقال أما أعظم آية فهي آية الكرسي وأحكم آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأعدل آية فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأخوف آية أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم وأرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وآية فيها عشر آيات بينات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وأما الآية التي كذب فيها أولاد الأنبياء فهي وجاء على قميصه بدم كذب وهم إخوة يوسف عليه السلام فقد كذبوا ودخلوا الجنة وعما الآية التي صدق فيها اليهود والنصارى فهي قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقد صدقوا ودخلوا النار والآية التي قالها الله لنفسه في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرذاق القوة المتين وآية فيها قول الأنبياء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وآية فيها قول الملائكة: "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم". وآية فيها قول أهل الجنة: "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شقور". وآية فيها قول أهل النار: "ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون". وايه فيها قول ابليس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقال الحجاج اخبرني عمن خلق بالهواء وحفظ بالهواء وهلك بالهواء فقال الغلام اما الذي خلق من الهواء فهو عيسى عليه السلام والذي حفظ بالهواء فهو سليمان بن داوود عليهما السلام فاما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود فقال الحجاج اخبرني عمن خلق بالخشب وحفظ بالخشب واهلك بالخشب فقال الغلام اما الذي خلق من الخشب فهي الحيه التي خلقت من عصا موسى عليه السلام والذي حفظ بالخشب فهو نوح عليه السلام اذ نجاه السفينه التي صنعها من الخشب واما الذي اهلك بالخشب فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام فقال الحجاج اخبرني اذا عمن خلق بالماء ونجا بالماء واهلك بالماء فقال الغلام الذي خلق من الماء هو ابونا ادم عليه السلام والذي نجا بالماء موسى عليه السلام والذي هلك بالماء فرعون فقال الحجاج اخبرني عمن خلق من النار ومن حفظ من النار فقال الغلام من خلق من النار فهو ابليس ومن حفظ من النار هو إبراهيم عليه السلام فقال الحجاج أخبرني عن أنهار الجنة وعددها فقال الغلام أنهار الجنة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله كما قال الله في كتابه العزيز فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى. وأنهار من خمر لذة للشاربين فقال الحداد إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتبولون فهل يوجد مثلهم في الدنيا؟ فقال الغلام الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط ولا يتبول فقال الحداد أخبرني عن أول قطرة من الدم فقال الغلام هي من حيد حواء فقال الحجاج فأخبرني عن العقل والحياء والسخاء والشجاعة والكرم والشهوة فقال الغلام إن الله قسم العقل إلى عشرة أقسام جعل تسعة في الرجال وواحد في النساء والإيمان إلى عشرة أجزاء تسعة في اليمن وواحدة في الدنيا والحياء عشرة تسعة في النساء وواحدة في الرجال والسخاء عشرة تسع في الرجال وواحدة في النساء والشجاعة والكرم تسعة في العرب وواحد في باقي العالم والشهوة عشرة أقسام تسعة في النساء وواحد في الرجال فقال الحجاج أخبرني عما يجب على المسلم في السنة مرة واحدة فقال الغلام صيام رمضان فقال الحجاج وما الذي يجب على المسلم في العمر مرة واحدة فقال الغلام الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فقال الحداد أخبرني عن أقرب شيء إليك فقال الغلام الآخرة فقال الحداد سبحان الله يؤتي الحكمة من يشاء والله ما رأيت في حياتي كلها صبيا آتاه الله العلم والحكمة والذكاء مثل هذا الغلام فقال الغلام والله إني أهل لذلك. فقال الحجاج: أخبرني من هو أصلح للخلافة؟ فقال الغلام: من يعفو ويصفح ويعدل بين الناس. فقال الحجاج: أخبرني عن النساء. فقال الغلام: أتسأل غلاما صغيرا لم يتجاوز العاشرة عن النساء؟ ولكني سأخبرك عنهن. فبنت العشر سنين بنت من حور العين وبنت العشرين نزهة للناظرين وبنت الثلاثين جنة النعيم وبنت الأربعين لحم ولين وبنت الخمسين بنات وبنين وبنت الستين ما بها فائدة للسائلين وبنت السبعين عجوزا في الخابرين وبنت التسعين شيطان رجيم وبنت المئة من أصحاب السعير فضحك الحجاج وقال أي النساء أحسن؟ فقال الغلام كل زوات جمال ودلال ذات الكلام الفصيح التي يهتز نهدها ويرتاح ردفها فقال الحجاج أخبرني بأول من نطق بالشعر فقال الغلام آدم عليه السلام وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل فقال بكيت وحق لعيني أن تبكي ودمع العين همل يسيح فما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تدمره الضريح رمى قابيل هابيل أخاه وألحد في الصار الوجه الصبيح تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر كشيح فأجابه إبليس يقول تنوح للبلاد ومن عليها وفي الفردوس قد ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في نعيم وقلبك من المولى مستريح خدعتك في دهائي ثم مكري إلى أن فاتك العيش المريح. فقال الحجاج: أخبرني يا غلام عن أجود بيت قالته العرب في الكرم. فقال الغلام: هو بيت لحاتم الطائي، وأكرم الضيف حتما حين يطرقني قبل العيال على عسر وإيثار. فقال الحجاج: أحسنت وأغمرت، وقد أفدتنا ببحر علمك. وذكائك وحكمتك ووجب علينا اكرامك فامر له بالف دينار وكسوه حسنة وامر له بجاريه وسيف وفرس وقال الحجاج في نفسه ان اخذ الفرس نجا وان اخذ غيرها قتلته فقال الحجاج خذ منهم ما شئت يا فتى فغمزته الجارية وقالت خذني أنا يا غلام فقال الفتى ليس لي بك حاجة فقال الحداد بما تختار أيها الفتى فقال الفتى إن كنت سأختار فسأختار الفرس أما إن كنت ابن حلال ستعطيني الجميع فقال الحداد خذهم لا بارك الله لك فيهم وقال الغلام قابلتهم لا أخلف الله عليك بعدهم ولا جمعني بك مرة أخرى فقال الغلام من أي باب أخرج يا حجاد؟ فقال الحجاد أخرج من هنا إنه باب السلام فقال الجالسون إنه جلف من أجلاف العرب سبك وشتمك وأخذ مالك أتدله على باب السلام؟ ولم تدله على باب النقمة والعقاب، فقال الحجاج: إنه استشارني، فإن المستشار مؤتمن، وقد أمنته على حياتي. فخرج الغلام سالمًا غانمًا، آخذ العطايا، بفضل حكمته وذكائه. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته